السنة اللي مثلا إذا كان الإنسان ملي كيموت يرمى في المقابر فاللغة العربية ملي كتموت ترمى في المعاجم ما كرهتش إنه نحتفل اليوم في اللغة العربية نحتفل بالمعاجم معاجم اللغة خصوصا وأنو في المغرب لم ينجز ولو معجم واحد للغة العربية أنجزنا معجما متطورا جدا للغة المسيحية عمل كبير قام يأسس نفوس بسيط يعني من أننا بكرهتي أننا متابعون المسألة ديال المجال أننا لم ننجز معجمنا في شرقه تطوير اللغة العربية في المغرب، خصوصاً أن المغرب مدرسة فلسفية في أكيد أنها الثلاثين سنة الماضية الأخيرة عرف عمل الثقافي باللغة العربية تأمينات كبيرة، تأمينات كبيرة من الناحية ديال الإبداع الثقافي، تم توسع اللغة التقليدية بحكم السيطرة العامة ديال الإسلامية على المجال الثقافي وعلى الجمعية الثقافية كافو ضع واحد المعجم وصيدي ولكنه الى بغيتي تقول نافذ نافذ على المستوى انا غادي نرجع للمرحله اللي قبل من هذه المرحله هذه المرحلة, المرحله ديال ال60 كانت محاوله ديال محاوله ديال ديال الجمعيه ديال ديال المفكر المغربي كنظن خاصني نحيوا هذا الوقت الان باش نحيوها لانه احنا العمل الثقافي ما عندناش اللي القدره مثلا انها تحكم تحكم الضغوطات اهم فشكل من الاشكال ما وخداش النصيب ديالها ولكن الاطر الثقافيه في المغرب كبيره وهذا الجمع هذا هو دليل على على هذا على هذا شوف الاشعار اللي سمعت الان الحقيقه في مستوى عالي جدا كانت محاوله ديال عبد اللطيف المهدي اللي كتب واحد الورقه ورقه تناقشت في المشرق تناقشت في المغرب شنو اسمها المشفى الثقافي ولا <تصفيق> الرهان الرهان الورقه هذه ما المستجدات اللي وصلنا له الان التطور ديال الجامعه المغربيه، التطور ديال الفلسفه في المغرب، التطور ديال الابداع الادبي في المغرب، التطور العمل العمل الواسطه هذه اللي كنستفيد بها الان اللي هو العمل الثقافي عبر الوسائط اللي يعني العمل العمل الجماعي ربما انا ما كرهتش الان وصلنا وصلنا ان نوليو نحيو الرهان الثقافي ولكن ماشي الرهان الثقافي كنستفيدا لانه غير صالح الان شفت النقاش يعني ان في الاردن من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون في من يكون هناك من يكون هناك من تكون تكون من ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من مسألة اللي هي ماشي كسب كي بقى كي بقى في في في المكتبة ما كانت تبيع شيء لعم كلها ولا في العمل في ديالنا اللي كان يجيبوه يجيبوا المطوعات يا بدرهم بيعوا تنسين وصخر يعني كده بشكل كبير وكنهضروا مع المؤلفين عقص الثمن دونك كت كي كي الكتاب كنشجعو كسب ولكن هادشي كراه ولا كده هالشي هذا قدمت شبيكة بشكل مختلف هني شيء ربي يقول واحد من واحد ده اللي يمكن نمشي منه كامل حقه واشنو هو الوفق الثقافي للمغرب؟ خصنا نفكروا شنو هو الوفق الثقافي اللي غادي نوصلوا لحنا في المغرب شنو باغي؟ شنو باغي بها الثقافة في المغرب ولا ولا بحال شي ترفيه حتى في السياسة ما كيناقشوهاش حتى في البرلمان ما كتناقشيش السياسة الثقافية للمغرب لم نفرض الحدود الان يعني. لم نفرض رؤية واضحة شنو باغي حنا من الثقافة المغرب شنو المساهمة اللي ممكن تساهم الثقافة في الوقت اللي الجار الجار اللي كده. عنده وجهه نظر ثقافيه واضحه وهي السطو على كل ما هو مغربي. طبعا الناس كتاسس ما عندهاش ما عندهاش عمق ثقافي كنقول ثقافي كنقول انثروبولوجي من ناحية الانثروبولوجيه عندهم عندهمش شيء بحال مؤخرا مثلا مسرحيه اللي كيبغي يسجلوها مسرحيه التراث الجزائري المجموعه في المتضايق كذا كذا الناس ما عارفاش إيه شنو ما عارفين شنو غنديروا بها الثقافه ولات بحال تو تقول ولينا مثقفين ديال لي صالون يعني احنا مثقفين في الصالون ماشي نعملو hmm. أرضية ثقافية نفضوها في وسط البرلمان ويكون عندها يكون عندها مرافعين مرافعين عليها ويتوحد عن الثقافي وليكون ولي نضغطوا باش أنه المستوى ديال الدعم ان يكون كبير ولكن حنا خصنا كمثقفين نسطروا على الأرضية <سؤالحن> <سؤالحن> اللي ندوروها في المغرب كامل اللي تولي تقول أن الأرضية الثقافية سياسة ثقافية الاولى، احنا ما عندناش سياسه ثقافيه ما عندناش سياسه ثقافيه وكنعتبرو انه من باب... من باب التوجه العام ديال الدوله اللي هو الليبراليه وكذا، كل واحد من ولكن هذا ماشي الثقافه ماشي كل واحد من ثقافة الثقافه عندنا تراث ثقافي، عندنا ابداع اللي تبخر هذه واحد 60 سنه من الاستقلال دابا، هادشي كله خصو تعجب يعطينا رؤيه ثقافيه اللي ممكن اننا نترافعوا عليها كاملين، وممكن اننا نضغط على الدوله باش انها بهذه الحاله هذه اللي كنعيش فيها راه حنا ولينا واحد المجموعه ديال الحمقه عايشين كل واحد في العالم ديالو شاد عليه وبالتالي جا الوقت باش انا نجلسوا نديروا دي ريزو ناقشوا نحطوا ارضيه ثقافيه نحيوا مشوا على الطفل العبيد ناقشوا ونطوروا استراتيجيه ثقافيه لانه استراتيجية ما كانش اللي يمكن يدير استراتيجيه ثقافيه الوزاره ما عندهاش استراتيجيه ثقافيه ما عندهاش استراتيجيه فكيف أنا أشوف سديمة دي ما هو مصح في مجموعة ال دعوة متعة في مادام النزول دي أنا هذي وشكرا على